Uh, o når vi må nå ska sene si om professionjonsfälleskapet. Uh, med er med leverver så kan vi gått starte med inrammingen, allså styringsdokumenteer jeg antar at de har jobbat med uh, overånet del. Uh, ganske my. Många där känner också till Ludwigsfullvalget. Jag vet inte om ni har läst alla de bägge men i Ludwigsfullvalget så står det ju bland om förväntningarna til en aktiv elevroll. Bland annat så står det dette. I den siste rapporten deres, for at elevene skal utvikle solid faglig kunskap har lærerne viktige roller som formidlere av fagkunnskap og som klasseledere. Undervisningen må være godt planlagt og strukturert, og lærerne må være tydelige på hensikten med læringsarbeidet og vad som forventes av elevene. Dette høres ganske tradisjonelt ut, gjør det ikke det? Lærerne skal være planlagt, skikkelig strukturerte, holde orden og som drive læringen. Og det skal vi ikke glemme, det ska vi ha med oss videre så står det videre, samtidig krever de kompetansene utvalget anbefaler at elevene har en aktiv rolle i undervisningen. Elevene må få trene på å bruke faglig kunskap i ulike sammenhenger, både alene og sammen med andre. Jeg syns det mest interessante ordet her er ordet samtidig. Det indikerer at här er det to størrelser som i og for seg trekker litt ulike retninger. Og i løpet av de neste 30 minutene, så skal vi se si at her er det på en måte to perspektiver som vi ska fasthålla samtidigt. Men vi ska märka oss att eleverna skal ha en aktiv rolle, och de ska bruka det de jobbar med och det de lärer. Vi går längre in i överordnad del. Så står det, så känner ni alltså överordnad del säkert att den består av tre kapitel. Varje kapitel har ett en massa avsnitt och visst det läser första kapitel så är det en sån vart avsnitt startar med en sån kursiverad text. Där står det at skolen skal bidra til at elevene litt er verdt. Dette, venner, dette er oppdraget vårt, og det er ikke småting. Altså. Skolen skal bidra til att elevene kan utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Utvikle identitet ska vi hjelpe elevene til. Vi ska bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tänkning og handler med etisk bevissthet. Man kan kommentere at elever är nysgjerrige når de kommer til skolen. Dessverre så hender at skolen klarer å drepe den nysgjerrigheten, det er en sak. Men dette med å utvikle eller videreutvikle nysgjerrighet og stille spørsmål er noe av det vi skal utvikle. ska skal utf utfolde skaperglede, engasjement og utforskeltrang. Vi ska bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen och klima- og miljøbevisthet. Vi skal bidra til at elevene får mulighet til å medvirke. Dette er... Eh, Kapitel 1 i overrødnet del, i veldig sånn form, og det sier noe om hva elever, hva slags eleverrolle er det man ser for sig. Jo, man ser for seg elever som tar aktivt del i, i det hele, altså elevaktivitet. Videre så står det i, hvis man går in i overrødnet så står bland blant annet at, i opplæring skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforsketrang. Det er mine kursgiver for øvrig. Evnet å stille spørsmål, utforske og eksperimentere, er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforska og skape på. Elevene skal lære å utvikle seg gjennom sansing og tenkning, estetiske uttryksformer og praktiska aktiviteter. Litt sånn forkortet. Den teksten jeg akkurat leste nå kan på forkortes. Deler vi det, i hvert fall noe av det som det sånn disse tre punktene. Eleven skal utvikle engasjement og utforskertrang. De skal trene på å tile spørsmål. Utforske og eksperimentere. De skal trene på å eksperimentere. Skal skolen skal dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Dere kommer til få få noen liksom, drøftingsoppgaver på skolen. Nå kommer den første errem att ni sitter i skolegrupper runt boende och jag hoppar det sitter sånt ganska nära varandra för av samtalen idag kommer till att vara sånt dröft i skolegrupperna. Grund till det är att det är ofta spännande att höra vad andre gör, men det kan också vara att i de teman vi jobbar med idag kan det vara fint att det dröfter internt i skolegrupperna. Så första utförlingen det första summuppgåvan är i skolegrupperna och då kan det se på disse punkterna av og til så ser sånt i klassen uten at man egentlig har det. Det viser seg at elevene ble veldig engasjert også. Det har vi og jeg også opplevd etter å ha jobbet 30 år i skolen. Men jeg er på jakt etter hva dere bevisst og strukturert jobbet med. Så spørsmålet ska skal få lov til å drøfte er, gjorde dere systematisk med elevene forrige uke for å utvikle, trene på og dyrke dette? Tänk på forrige uke, for det er ikke så lenge siden. De husker det husker dere ganske godt. Med deres, har dere gjort noe systematisk, planlagt, for at elevene skal utvikle disse punktene. Vær så god, to møter samtale.